You're mine. You're mine. نحن الفندقات الاقبال ابناؤكم وبناتكم احنا في عيونكم احنا في عقولكم احنا في قلوبكم توا احنا الحاره احنا المستقبل حمايتنا مسؤوليتهم. مسؤوليتكم مسؤوليتكم كلكم تكفون لا تضر اليوم بنصح الشباب إنهم يبتعدون عن المخدرات وأصحاب السوء يجرهم على المخدرات لأن يعني المخدرات راح تضيع لو فكر فيها عشر سنوات قدام عشرين سنة فهو... راح يموت قريب الحين اغلبيه الناس ما عندها يعني تليفوناتها كلها فيها وسائل التواصل اجتماعي تويتر، انستغرام، سناب شات، لما نتركها ترى يبين فيكم مواهب انتم ما كنتوا تدرون عنها، فعلا ترى صدق، انا سويت تجربه مع اخواتي بالبيت 10 ايام بدون تواصل اجتماعي بدون دون تليفونات، الحين انا بقدم, بقدم لكم تحدي بيني وبينكم 10 ايام بدون وسائل تواصل اجتماعي، منو قد هالتحدي يقبله يسويه. أه انصح ربعي واخواني والشباب بعدم الجري وراء المخدرات والتدخين وهذه السوالف بدال الأشياء يستبدلونها بممارسه الرياضه وممارسه الاشياء اللي تنفع. وخروا عن المخدرات لانه هو تتلف الدماغ والدماغ وايد مهم حق الانسان عشان يقدر يعيش عليه ويفهم ويعرف تصرفاته فديروا بالكم على نفسكم وعلى ادمغتكم. مواقع التواصل الاجتماعي اقول نركز على الايجابي على الاشياء الايجابيه وخل الاشياء السلبيه خلها بعيده او حاول توخر عنها قبل الامكان، وخل اوقات معينه يعني حق الجهاز نفسه خله اوقات معينه في اليوم لانه ما يصير تستخدم الجهاز طول اليوم يعني. بنصحكم ان أنتوا ما تاخذون اي دواء من اي طالبه تعطيكم اياه، واي شيء يصير من هالموقف ان أنتوا تروحون حق الاخصائيه او الاداره على طول عشان ما تطيحون بمشاكل، وهالمشاكل تنتشر حق جيلنا، لان جيلنا على اي شيء يقول لنا يلا خلنا نسوي. أنصحكم عن التدخين والمخدرات لأنه منهم فايدة نصيحة مني لزميلاتي وخواتي الشيء هذا لا ينفع وله أضرار وايد المستقبل اللي قاعد ترسمونا قاعد تمحونه بيدكم نصيحة بعدوا عن هالأشياء وخلوا ثقتكم بربكم وربكم راح يرسم لكم كل مستقبلكم. وايضا السيجار اللي يطيحون بعض الشباب فيها، اذا تزوج راح يكون عنده عقم او راح يجيب ابناء ممكن يكون فيهم خلل او فيهم اعاقه مش سليمه، فممكن الابناء يشوفون الاب ويقدمونهم وتكون هذه مسيره، فانصحهم يقطعونه. اتمنى تحددون وقت استخدام التواصل الاجتماعي وتترجمون الاشياء الايجابيه وتبتعدون على السلبيه. البروتينات في منها مقلده وفي منها زين تجون صوب المقلد لانه راح يسوي لكم ضعف جنسي ومشاكل بالبيوت او شيء كذي وانصحكم ان ما تاخذون اي دواء ما تعرفونه لازم تعرفون عنه وتسالون والا باستشاره طبيه دائما حرصوا على ان يكون عندكم صديق صالح عشان لا يوديكم حق اضرار جانبيه آه اليوم نتكلم عن مشروبات الطاقه ننصح ان نقلل منها لان تسبب سرعه ضربات بالقلب ودوخه وصداع وننصح ان تبتعد عنها ان شاء الله. انصح الطلبه بعدم استخدام الادويه المروجة في السوشيال ميديا. نصحكم بالابتعاد عن الادويه المزوره او المزيفه لانها تسبب امراض وتؤدي الى القتل نفسك ولازم تاخذ دواك باستشاره طبيه. صونوا نفسكم، الحين انتم بمجتمع مجتمع لا يرحم، حاولوا تقدرون كل كلمه تطلع عنكم، قدامكم مستقبل، قدامكم وظيفه، قدامكم سمعه، قدامكم اهل ربوكم عشان ترفعون راسهم. فالحين إحنا بزمن أهم عليه سمعته وشهادته فكل اللي أبي منكم تبتعدوا عن الصحبة السيئة فكونوا أنتوا قدوة نفسكم حابة وجه رسالة حق الطالبات اللي ما راحوا معنا الرحلة إنه وايد استفدنا بهالرحلة بمعلومات جديدة شكرا لكم.